Ahoj! Dnes máme velmi speciální den. Dnes totiž probíhá částečné zatmění slunce. Věděli jste, že za zatmění může prachobyčejný stín? Jak vlastně ale takový stín vzniká a může mít každý z nás jen jeden stín? Hned vám to ukážu, ale musíme být zpátky včas na to zatmění. Abychom vytvořili stín, potřebujeme zdroj světla a nějaký neprůhledný předmět. Když na tento míček posvítíme, vytvoří se za ním, jak si můžete povšimnout, tmavá oblast, kam nedopadá přímé světlo. A to je ten náš stín. Velikost stínu se může měnit podle vzájemné polohy zdroje světla, předmětu, který stín vytváří a plochy, na kterou je stín vržen. Aby náš stín byl ostrý a všude stejně tmavý, musí být zdroj světla dostatečně malý a vzdálený, tak aby to vypadalo, že paprsky vycházejí z jednoho bodu. Takovému zdroji pak říkáme bodový zdroj světla. Díky své vzdálenosti je pro nás na Zemi bodovým zdrojem světla i naše slunce. Přes den jsou tak naše stíny krásně ostré a plné. Co myslíte, můžeme mít i více stínů než jen jeden? Jasně, že jo. Potřebujeme k tomu jenom další zdroj světla. Na každý další stín jeden. Všimli jste si ale, že naše stíny už nejsou stejné jako ten předtím? Opravdu. Každý stín je trochu posunutý podle polohy zdroje světla. Na některých místech se ale stíny překrývají. Tam, kde se překrývají, vznikne tmavý, plný stín. Tam, kde se nepřekrývají, vzniká světlejší polostín. Stín a polostín můžeme pozorovat, i když máme jeden velmi silný zdroj světla. Ten se pak chová jako dva zdroje světla, umístěné velmi blízko u sebe. Stejně tak se chová i slunce při zatmění. Při zatmění slunce se měsíc dostane mezi Zemi a slunce tak, že slunce částečně nebo zcela zakryje. Úplné zatmění slunce nastává, když měsíc zcela zakryje slunce. Abychom ho ale viděli, museli bychom stát v plném stínu měsíce. Částečné zatmění slunce nastává, když měsíc zakryje slunce jen z části. Částečné zatmění můžeme pozorovat jen pokud budeme v polostínu měsíce. Pokud je měsíc v okamžiku zatmění dostatečně daleko od Země, jeví se na nebi menší a nedokáže tak zakrýt celé slunce. Díky vzdálenosti měsíce od Země se tak pozorovatel ocitne za oblastí plného stínu, ze které může pozorovat prstencové zatmění slunce. Už ho vidím. To je paráda. A přitom za to může obyčejný stín. Už se nemůžu dočkat, až nastane další. A co vy? Přijdete se na příští zatmění slunce také podívat?